сьогодні за ліками, і в нас вже, в принципі, пройшов майже рік зі здачі останніх аналізів, буде бути ще аналізи. Я вам депишу на понеділок направлено. Добре. Добре. Я думаю, що хотіла вас попросити, можна так, як існу, добиратися важку дати на більший термін? Добре, так, запас ліків є, я вам можу спотію на півроку дати.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 Таті беруть довідки для пред'явлення військкоматів.